כאן דרור עמי מה שלומכם בואו נשיר יחד את האותיות א' ב' ג' ה' ו' ז' ח' ת' י' כ' למד ממנון שמח עין ב' צ' ל' גוף ראשי דו א' זאת אמא ג' גלידה ד' דרקון ה' ווו זה וניל זיים זהב, חץ זה חול וחליל תתו דבס, יוד ילדים קו זהר וכלם, כפית כפקפים למד לשמוע, לצחוק ולראות ממסיבה, נו סמך זה ספר, סבון וסלט עין בשמיים הושד בייבנינה צדי צרצל קוף קוף קיא קומ קומ וקטר רשור ישרוש רמזור ורמרון שין זהו שכן שלבב ושלוט דבסה טיק-טוק דמית דלים חשבניא גיא גיט אות ורד והוני אמא דלת, Hey! וואו, היי, הנגויה וב, לבני, זין, צהר, חצה, חול מחיים תת הוא, תמה, יוד, ידע נפי קו זה הוא, כלב, קפית, קפקפים למה, לשמוע, נצחוק ולרע מן, מסיבע, נול, ein ana basha mai frachen bei ihr nur sadim zart kau ku kiya kom ku wer kata rechu so es doch wer ihn schein ze hu sche gestern war verschlagen אדמם נון, שמח אין, בית, צד, גוף, ראשי, טאב א' זאת אמא, בית זה בלון ג' ג' ג' לידה, ד, ד' דרקון היי הללויה, ו' זה בני ז' א' חול וחליל אם <"את> כמצ' פתח עולם מלא, אני קורא ומגלה את עולם האותיות פתאום כל ספר מדבר משפטים וגם שורות א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ת' י' כ' ל' ב' נ' שם לך א' פי צדיקוף רשין תו ביי תודה